عشبو الجمر واشعلوا الرايحة عوشلو البيوت وقوا فيها في عرس بنت الفخر والشان انو عسى الله يهنيها قحيena سوي سوي بمزاياها ومبروك لها ومبروك بالورد والريحة اغلى التباريك نبنيها مبروك يا بنت عالشا حياتي اليوم باسم البادية والله يديم السعادة تزوان طول الفرح في لياليها مبروك يا نورا ومبروك اول ودنا